הסרטון האחרון התבדנו ל לרעיון של חוק השרשרת עם נגזרות חלקיות, ואמרנו שאם יש לנו פונקציה פסאי עוד יוונית, פסאי זו פונקציה של x ושל y, ומייצא לקחת את החלק החלקי של זה, לא, אנחנו רוצים בעצם לקחת את הנגזרת, לא החלקי, את, את של זה ביחס ל-x, זה שווה לחלק... לח חלקי של פסאי ביחס ל-X, ועוד החלקי של פסאי ביחס ל-Y כפול DYDX. בסרטון האחרון לא הוכחנו את זה, אבל קיוונו מעט אינטואיציה אה, כדי שנוכל להאמין, יום אחד נוכח זה אה, יותר בכבידה, וניתן למצוא הוכחות ברשת, ורוחוק השרשרת עם חלקיות. אז בואו נשים את זה בצד, ונחקו אה, איכות אחרת של נגזרות חלקיות, ואנחנו מוכנים לקבל את האינטואיציה שעומדת מאחורי משוואה החלקית, כיוון שאתם עומדים למצוא, זה די מיידי לפתור משוואות מדויקות, אבל האינטואיציה זה קצת יותר, אה, זה לא קשה, כיוון שאם אה, יש לכם אינטואיציה, יש לכם את זה. אבל, אה, אז אם היה לנו אה, נגיד את פונקציה הזו, פסי, אנחנו צריכים לקחת את הנגזרת של פסי נכתוב ψי, אין צורך בלכתוב x בו y, אז צריך לקחת את ההגזרת החלקית ביחס ל-y, אז רק הציון, ניתן לכתוב זאת, נתן, לחשוב על זה כאילו אתם מכפילים אתם מקדמים, אז נתן לכתוב את זה כך, ה-d חלקי, חלקי בריבוע כפול ψי, או d בריבוע ψי, לחלק ל-dyd dy או dx מפותל, וניתן לכתוב זאת גם, זה הציון הממודף עליי, כמעט שאין לו את כל העודפים המיותרים האלה בכל מקום. ניתן פשוט לומר, לוקחים קודם את החלקי ביחס ל-x, זה פשוט אומר החלקי של פסי ביחס ל-x, ואז לוקחים את החלקי ביחס ל-y. אז זו דרך אחת לדיחס. מה יקרה ניקח את החלקי ביחס ל-x, ואז ביחס ל-x יש לנו y קבוע, כדי uh, לקבל את החלקי ביחס ל-x. אז אנחנו מחזיקים את x קבוע. אז מה ההבדל בין זה לבין אם נחליף את המעלה? מה יקרה לנו? נחליף צבע, אז היה לנו פסי, אנחנו רוצים לקחת את החלקי ביחס ל קודם, אז ניקח החלקי ואז ניקח החלקי ביחס ל-x ורק הסימן כדי שיהיה נוח זה יהיה חלקי של x, חלקי של y וזה מקדם וזה יכול מבלבל בין שני 무�ימנים כאן, על אף שם הסדר מבולבל, זה מכיוון שזה רק דרך חד לחשוב על כazo. הוא אומר בסדר, קודם חלקי חלקי ביחס ל-X ואז ל-Y, וזה נותן לנו בבט יותר של מקדם, אז אנחנו לוקחים את החלקי של X ואז אנחנו על iemand החלקי של Y, ואז נחילו uns את המקדמים. אבל בכל מקרה זה יכול להיכתב בצורה של החלקי של Y ביחס ל-X. החלקי של Y ואז אנחנו לוקחים ביחס ל-X. אם כל אחד מהחלקים הראשונים הוא מתמשך, ורוב הפונקציות שעסקים בהן באתר רגיל, כל זמן שאינן חסרות המשכיות או חורים, או משהו מוזר בגדרת הפונקציה, הן בדרך כלל המשכיות. ובעיקר בשנה הראשונה של הקורס בחדווה או בדיפרנציאליים, כנראה שנעסוק בפונקציות המשכיות באתר שלנו. אם שתי פונקציות הן נננו חלק... המשכיות, הראשונים הן המשכיים, ואז שני אלו יהיו... שווים אחד לשני. אז פסאי של xy יהיה שווה לפסאי של yx. כעת, ניתן להשתמש במידע הזה, שזה חוק השרשרת בשימוש בנגזרות חלקיות, והידע הזה עד כה מאפשר פתרון של קבוצה מסוימת של מש... משוואות דברצליות. משוואות דברצליות מסדר ראשון, אני קראת משוואות מדיוקות. מה המשוואת מידיוקות? המשוואה בדיקור נותקח אה תקית נסחר צבע אחר. נניח שזה משוואה דיפרנציאלית שלנו יש לנו כמה פונקציות של x וכמה של y. נניח יכולות x פונקציה, הם חוסים עוד כמה פונקציות של x וy פלוס עוד כמה פונקציות של x וy אחרות כפול dy dx שווה ל0. זה לא משהו זה כבר משוואה מדויקת אבל אם רואים משהו בצורה הזו הרושם הראשון eh, צריך להיות האם זה ניתן לאפרדה אתם תציגי מסחק מתמטי אלגברה לראות אם זה ניתן לאפרדה כיוון שזה תמיד דרך אנחנו אנחנו זה לא לאפרדה אתם יכולים לכתוב זות בצורה הזו שואלים, זה זו משוואה מדויקת האם והאם ומאי משוואה מדויקת אבל התבנית, התבנית הזו כן נראית בדיוק. ממש כמו את הבנית הזו כאן. מה אם M של פסי ביחס ל-X? מה אם פסי ביחס ל-X שווה ל-M? מה אם זה היה פסי ביחס ל-X? ומה אם ביחס ל-Y? אז פסי ביחס ל-Y שווה ל-N. מה אם? הכוונה שאנחנו לא יודעים בבדאות, נכון? אם רואים uh, את זה באופן עקראי, לא נדע שזה חלק של פונקציה ביחס ל-X, וזה החלקי ביחס ל-Y. שזהו פונקציה. אבל אם אנחנו ממרים, מהי זה? נחון. אי noe יכולים לכתוב זוג מחודש פצאי של x פלוס פצאי של y dy dx שווה ל f s. and the way that can the side of the smiley can זה עוד דבר קמוסה. נחון. רק אני גזרת בפצאי באחד של x, כי משתמשים בחוק השורש שרת שנקצרת חלקי. אז ניתן לכתוב זאת מחדש, ניתן לכתוב, זו האגזרת של פסי ביחס ל-x, בתוך הפונקציה של x שווה ל-0. ואם רואים משוואה דיפרנציאלית ויש לה את הצורה הזו, אנחנו לא יכולים להפריד אותה, אבל אולי יהיה משוואה מדויקת. והאמת שזה מה שנחשב קודם כמשוואה מדויקת. אבל אם אתם רואים צורה זו, אתם חושבים אולי זו משוואה מדויקת, ואם זו משוואה מדויקת, ותכף נראה איך בוחלים זאת כשנשתמש בנתונים האלו, אז זה יכול להיות, להיכתב כנגזרת של כמה פונקטות פסאי, שבו החלקי של פסאי ביחס ל-x, וזה החלקי של פסאי ביחס ל-y, ואז אתם יכולים לכתוב זות זאת כך, ולוקחים, לוקחים את הנגזרת של שני הצדדים ותקבלו פסאי של x, y, כפתרון. אז יש ישנם שני דברים שצריך לשים לב אליהם, ואז אתם מתוהים. אממ, עברתם על פסאי ועל החלקיים וכל זה, ראשית, איך נדע שזו משוואה מדויקת? ושנית, אם זו משוואה מדויקת, שאומרת לנו, כשיש איזשהו פסאי, אז איך נגיע לפסטרון של פסאי? הדרך לדעת זאת היא, באמצעות משוואה מדויקת, זה להשתמש במידע הזה שכאן. אנחנו יודעים שאם והגזרות והנגזרות שלו מתמשכים לאורך, כמה אתרים, כש, כאשר אתם לוקחים את החלקי ביחס ל-x, ואז... זה אותו דבר כמו לעשות אה, את זה בסדר אחר. אז אנחנו אומרים, זה החלקי ביחס ל-x נכון, וזה החלקי ביחס ל-y, אז אם זוהי משוואה מדויקת, אם זוהי המשוואה מדויקת, אם אנחנו לוקחים את החלקים של זה, ביחס ל-y נכון, אם ניקח את החלקי של m, ביחס ל-y. אז החלקי, החלקי, החלקי של פסאי ביחס ל-x שווה ל-m. אם ניקח את החלקי של אלו ביחס ל-y. אין זוכר להכתוב זאת בדרך הזו. אז זה צריך להיות שווה לחלקי של n, ביחס ל-x, נכון? החלקי של פסאי ביחס ל-y שווה ל-n. אם ניקח את החלקי ביחס ל-x של שני אלו, מה זה צריכים להיות שווים. אם פסאי מתמשכים לאתרים אלו, אז זה גם יהיה שווה, זה גם יהיה שווה, אז זה למעשה מבחן, לבחון, אם זו היא מדויקת. אז נכתוב את כל זה מחדש ונסכם מעט, אם אתם רואים משהו בצורה של m של xy ועוד n של x y, כפול y dy x שווה ל-0, ואז אתם לוקחים את הנגזרת החלקית של n, ביחס ל-y, ואז אתם לוקחים את הנגזרת החלקית של n, ביחס ל-x, והם שווים אחד לשני, ואז, וזה למעשה רק אם, אז זה לród שני הכיוונים. זוהי משוואה מדויקת, משוואה דפרציאלית מדויקת, זוהי משוואה מדויקת. אם זוהי משוואה מדויקת, זה אומר לנו, שיש פסאי כזה, שהנגזרת של של x y, ופסי xy שווה ל-0, ופסי של xy שווה ל-c, זה הפתרון של פסי ביחס ל-x שווה ל-m, ואני אגזר את החלקית של פסי ביחס ל-y שווה ל-n. ונראה בסרטון הבא איך להשתמש במידע הזה כדי לפתור עבור פסי, אז זאת, החלקת אז זצתי אני גזארד החקית של פסאי, באחסן ל-אקס. אז זה מנחם רושם את המיפחנה, את דיוק. אנחנו לוקחים זצת באחסן ל -Y. כי שאנחנו רוצים לקחת את הנגזרות המורבות האלו, באופן דומה זה יהיה הנגזרת החלקית של פסי ביחס ל-Y, אבל כאשר אנחנו עושים את המבחן, אנחנו לוקחים את החלקית של זה ביחס ל-X, כך שאנחנו נקבל uh, את זה ביחס ל-Y, ואז ביחס ל-X, ואז קיבלתם זאת. יכול להיות שזה קצת מסובך, uh, אבל אם הצלחתם לעקוב לכם כל מה שעשינו פה, ויש לכם את האינטואיציה וההבנה של איך עובדת השיטה של המקוואות ומדויקות, אז uh, נתראה בסרטון הבא, ונפתור כמה משוואות מדויקות.